Jos katsotaan nimenomaan tulevaisuuteen, niin puhutaan paljon siitä, että työ jotenkin pirstoutuu, työtä tehdään yhä enemmän niin kuin aika ja paikka riippumattomammin, se työote on jollain tapaa niin kuin kepeämpi. Ja, ja on hyvä muistaa, että sinänsä näiden niin kuin menneisyyden tai lähimenneisyyden perusteella ei sinänsä voi ennakoida tai ennustaa koskaan, koskaan tulevaisuutta. Eli vaikka viimeiset kymmenen vuotta on näyttänyt varsin vakaalta työn suhteen, niin siitä. Ei voi suoraan päätellä sitä, että mitä tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se, että miten voi valmentautua ammatteihin, joita vielä ei ole, niin se oikeastaan tar tarkoittaa mun mielestä sitä, että siirrytään sellaisista spesifistä ammattiosaamisesta vähän niin kuin ylemmälle tasolle. Eli jos tarkastelee vähän niin kuin työelämätaitoja eri, eri tasoilla, niin siellä ehkä niin Alimmalla tasolla on se ihan se ta, suht tarkasti rajattu ammattiosaaminen. Eli sä osaat sen työn, mitä sä oot kulloinkin tekemässä. Sitten jos mennään vähän enemmän sellaisten niin kuin, metataitojen tasolle tai niin kuin, yleisempien taitojen tasolle, niin siellä sitten taas tulee enemmän <köh> esimerkiksi kyky oppia uusia asioita, kyky toimia luovasti joissain nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tämän tyyppisiä asioita, mistä puhutaan tällä hetkellä varsin paljon. Ja sitten jos mennään niistä metataidoista vielä vähän ylemmäs, niin sitten taas aletaan puhua arvoista, asenteista ja muusta ja siitä, miten suhtautuu ylipäätänsä työhön ja mikä on se oma työtä kohtaan. Niin ehkä se, että miten siihen tulevaan voi varautua, niin silloin ei kannata keskittyä siihen tarkasti rajattuun ammattiosaamiseen, vaan liikkuu vähän siinä ylemmällä tasolla ja tarkastellaan asioita laajalaisemmin. Etenkin nuorilla työntekijöillä, nuorilla ihmisillä, niin se erottuminen työmarkkinalla ei ole välttämättä ollut kovin helppoa. Ja se, millä sitä erottautumista on sitten niin lähetty hakemaan, on se, että nimenomaan kiteyttää niitä omia vahvuuksia, niitä asioita, joita haluaa itse nostaa, nostaa esille. Ja se keskustelu henkilöbrändeihin liittyen ollut, on ollut ehkä tarpe tarpeettoman negatiivistakin usein, eli mun on hyvä lähteä siitä, että kaikilla meillä on jonkinlainen brändi ihmisenä, henkilönä. Se ei välttämättä kuulosta kovin hauskalta, mutta niin, niin se vaan on, että, että tavallaan kaikkiin ihmisiin liittyy mielikuvia, tarinoita, käsityksiä siitä, että mitä he osaavat, mitä he ehkä ei osaa. Ja näin poispäin, niin siinä, että määrätietoisesti lähtee sitten työelämässä esimerkiksi kehittämään henkilöbrändiä, niin se tarkoittaa sitä, että osaa kiteyttää niitä omia vahvuuksia, osaa tuoda niitä esille. Mielestäni tämä ei tarkoita vain sitä, että promotoi itseään esimerkiksi verkossa tai sosiaalisessa mediassa, vaan se heijastuu myös siihen, että miten pystyy työhaastattelussa tai muissa rekrytointiyhteyksissä. Korostamaan, tuomaan esille niitä omia, omia kykyjä ja omia vahvuuksia. Koodamisella ja kaikella muullakin teknologialla, mielestäni siihen pitää aina suhtautua, että sillä on niin kuin välinearvo, mutta se ei ole itseisarvo. arvo. Eli koodaaminen tai jokin muu teknologinen taito, se pitää aina suhtautua siihen, että mitä, mitä sillä tavoitellaan. Jos miettii ihan tämän hetken yhteiskuntaa ja sitä, miten maailma toimii, niin koodilla ja algoritmeilla ja kaikilla muilla on hirveän suuri vaikutus siihen, että miten asiat ihan arjessa hoituu. Niin sen, että ymmärtää jotain koodaamisesta, niin se ehkä auttaa ymmärtämään myös sitä, että miten maailma laajemmin tällä hetkellä toimii. Mutta se, että jokaisella ihmisellä olisi, olisi niin kuin vankat koodaamistaidot, niin sitä mä en välttämättä pidä tarpeellisena. Koulussa varmaan tehty paljon paljon uudistuksia, mitä nyt seurannut näitä niin kun, uusia opetussuunnitelmia vastaavia, kyllä niissä on paljon sellaisia sellaisia aineksia, aineksia mitkä niin kun, on aika hyvin linjassa myös sen suhteen, miten, miten Työ muuttuu. Koulua on tosi helppo, helppo kritisoida eri näkökulmista. Mun mielestä toisaalta on hyvä, että koulu on instituutiona sellainen, mikä on aika vakaa, eikä kovin herkästi sääntäile niin ajan trendien mukaan. Se ei tarkoita, että koulun pitäisi olla jotenkin naivi sen suhteen, miten maailma muuttuu. Mutta koulu on yksi niistä mielestä, yhteiskunnan instituutioista, jonka pitää pikkusen myös vähän niin puskuroida sitä muutosta. Ja tarkkaillaan rauhallisemmin ja jos, jos mä olisin jonkinlainen diktaattori koulun suhteen niin ehkä se miten koulun pitäisi suhtautua teknologiaan, koodaamiseen, digitalisaatioon kaikkiin tällaisiin niin kuin muodikkaisiin aiheisiin on kanssa se, että tarkastelen niitä aika kriittisesti ja tuo niitä aika maltillisesti opetustilanteisiin. Eli Opiskelijoiden, oppilaiden, nuorten, niiden arki on jo niin digitalisoitunutta, niin medioitunutta ja siellä on niin paljon erilaisia laitteita, niin mun mielestä koulun ei välttämättä pitäisi olla se paikka, jossa esimerkiksi asetetaan kiintiöitä sille, että kuinka paljon tabletteja pitää käyttää luokkatilanteissa. Eli koulujen ei mun mielestä kannata olla naiveja tai torjuvia teknologian suhteen, mutta mun mielestä koulun on perusteltu olla aika kriittinen teknologian suhteen. No varmaan jos, jos miettii niin kuin ihan nuorisotyöntekijöitä tai koulujen työntekijöitä tai harrastusseurojen työntekijöitä tai, tai muuta, niin Mielestäni aikuisille aina tärkeintä on se, että osaa katsoa nimenomaan sieltä nuoren omasta näkökulmasta asioita ja sitten toisaalta siihen tuoda myös sen aikuisen näkökulman ja jotenkin liikkua, liikkua niiden välillä. Välillä ja sitten toisaalta mitä tulee siinä tulevaisuuteen varautumisessa, niin usein etenkin mediassa ja monissa muissa tällaisissa aikalaiskeskusteluissa, niin se keskitytään aika paljon sellaisiin uhkakuviin, riskeihin, mitä tässä ajassa on. on. Mutta se, että osaa löytää sieltä sellaisia niin kuin aitoja, myönteisiä juttuja, sellaisia, mihin voi tarttua jo nyt ja sellaisia, missä on myös niin sellaista kasvu- ja kehityspotentiaalia, niin Mielestäni sitä kautta varmaan pystyy sit myös kertomaan nuorille itselleen, että, että tota noin, mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä ja miltä se niin kuin, tulevaisuuden maailma näyttää.